Mä oon mun yleisön terapeutti, ystävä, rakastettu ja Jumala. Ikääntyminen on nouseva trendi, etenkin just naisilla. Mun syntymäpäivistä ei puuta. Saat oot oikeesti rakkautta syödä musta aukko, joka ei tuu koskaan kylläseksi. Musta aukko sulla on, sanonko missä? Sitten kuitenkin maailmassa... Oot mustasukkainen. Mä oon vähiten mustasukkainen ihminen, jonka mä tiedän. Ja niin Mennään musta usein sekaisin. Mä en oo mikään muun muu.